واحد ونورتي يا ستر ستر يا ستر ستر يا يا زينب وعشرين، يا يا واحد وعشرين، واحد وعشرين، واحد واحد ستة ستة كل المنى باخوان هم فرح كل بعد يا عسى نفرح يا تدوم زينب واتساع الغيوم فرحتك بعد يوم ويوم يا عروسه حشو وجمال الحلاوه والسن